السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في قناة كوكب كريك النهاردة جايب مفاجأة الاصحاب الجهات مجموعة برصات تيمبو مية وعشرين. تيمبو جايب لكم حوالي خمس برصات او ست برصات تلعب بيهم مزيكا على تيمبو مية برصات حصرية عندنا على كوكب كريكا ما تنساش تعمل لايك للفيديو. بقول لي في كومنت محتاج تمبو كام عشان انزل لك برصاتي دي. تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد تعال نشوف البرصات ولينك الداونلود في الديسكربشن والباسورد في الفيديو اوعى تفوت لحظه من الفيديو يلا اهلا بيكوا اخواتي في قناتكم كوكب كاريك باذن الله هنزل لكم برصات حصريه وجديده بس الاقي دعم منكم للقناة علشان القناة لسه جديدة ولسه مش راسي على محتوى معين ففكرت اني انزل هنا برسات وباذن الله اوفر لكم كل اللي انتم محتاجينه مش طالب منكم بس غير الدعم وانك تدعمني بلايك وتدعمني بكومنت يلا نسمع البرصات يلا بينا نسمع البرص اللي بعد كده دي كانت برصات النهارده يا جماعه وبإذن الله انتظرونا بتيمبوهات مختلفه بس عايزك تكتبلي في كومنت التيمبو اللي انت محتاجه ايه او التيمبو اللي مش متوفر عندك ايه ومتنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس وتتابع معانا الفيديوهات الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته